وكل ضلالة في النار أما بعد فها هي الأيام تمضي سريعة لتخبرنا جميعا أن هذه الحياة الدنيا إلى زوال وأن الفائزين فيها هم أهل الطاعة المحافظين على الفرائض المؤدين للسنن القائمين على حدود الله تبارك وتعالى المستقيمين على أمر الله تبارك وتعالى ونهيه إلا أن الشيطان الرجيم قد أخبرنا عنه رب العالمين أنه عدو وأنه ينبغي على المسلمين أن يتخذوه عدوا لأن الإنسان إن لم يكن في طاعة فإنه لا بد وان يكون في معصيه ولأن الإنسان إن لم يكن مفرطاً وفي تفريط وفي تقصير فإنه لا بد وأن يكون في مجاوزة وفي إسراف وغير ذلك ليعلم الناس كل الناس أن من أعظم البلاء الذي يعود على المسلمين في مجتمعاتهم وأسرهم وعلى مستوى وعلى مستوى الأفراض منهم ألا وهو الشيطان الرجيم الذي من شأنه أن يعمل عملاً دؤوبا على إغواء العالمين وعلى الوسوسة إليهم بحيث يصدهم الصدود الكبير عن الخير ويقربهم التقريب الشديد من كل شر ومن كل منكر ومن كل سوء وما أكثر الناس الذين يعيشون وقد اعتادوا على ذلك يعيشون في وادي التقصير وما أكثر الناس الذين قد اعتادوا على العيش في وادي الإفراط وفي وادي المجاوزة والإسراف والله رب العالمين أنعم علينا في كل وقت من أوقات حياتنا بموسم من مواسم الطاعة التي منها نستفيد تجديد الإيمان وإصلاح القلوب وتهذيب النفس وتعديل السلوك وتصحيح العمل المقرب إلى الله تبارك وتعالى وتصحيح كل ما من شأنه أن يقرب العبد من ربه تبارك وتعالى وها نحن في أول يوم وفي أُوْلَى الساعات من شهر مبارك عرفتنا الشريعة الإسلامية بقدره وفضله ودع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تعظيمه ها نحن نعيش يوما فاضلا من أيام شهر شعبان إذ إننا قد دخل علينا هذا الشهر برؤية هلاله وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه عند رؤية الهلال اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام ربنا وربكم الله فيعلم العباد أن هذا الشهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحصي عدته يتأكد من دخوله غاية التأكد ويتأكد من انتهائه غاية التأكد لأن بعد شهر شعبان يكون شهر الصيام المفروض على عباد الله تبارك وتعالى فإذا ما أحصيت عدة شعبان وكانت ثلاثين يوما عندئذ يصبح الناس صيما لشهر رمضان المبارك الذي افترض الله تبارك وتعالى على المسلمين والمسلمات صيامه وعندما نكون في هذا الشهر فإننا نكون في شهر هو من الأهمية بمكان لكل من شاء الله تبارك وتعالى له الحياة الدنيا في شهر رمضان لأن هذه الأيام يا عباد الله أيام طاعة وأيام خير وأيام سباق وأيام تنافس وأيام عزيمة وأيام إقبال على رب العالمين وكل من كان مفرطا في سائر أيام حياته في طاعة الله تبارك وتعالى فهذا هو زمان العوض وهذا هو زمان القضاء وهذا هو زمان الاستئناف وهذا هو زمان التشمير والاجتهاد عن ساعد الجد فكل من كان مقصرا في طاعة من الطاعات المسنونة النافلة فإنه بإمكانه أن يقوم بأداء هذه النوافل وهذه التطوعات في شهر شعبان. وعندما نتكلم عن شهر شعبان فإننا نتكلم عن الهدي النبوي الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش فيه في شهر شعبان. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش شهر شعبان عندما كان يمر عليه هذا الشهر؟ إنه صلى الله عليه وسلم على ما كانت عنده من الشواغل وعلى ما كانت عنده من السفريات وعلى ما كانت عنده من الاعذار الا انه كان يستانف الطاعه وكان يواظب على العمل الصالح دعوه منه صلى الله عليه وسلم الى جميع الناس في كل زمان ومكان الى ان تكون اعمالهم ديمه والله تبارك وتعالى يحب من العباد لا تكثير الاعمال التي يعقبها بعد ذلك الفتور والكسل والترك وغير ذلك من ادواء القلوب وامراض الابدان ولكن الله رب العالمين يحب من عباده المتقين ان يقللوا من الاعمال التي تكون مستمره معهم في اوقاتهم وفي سائر حياتهم فاحب الاعمال الى الله ادومها وان قل وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر غاية الإكثار من الصيام في شهر شعبان حتى إن الروايات قد جاءت بأنه كان يصوم شعبان كله إلا قليل فقد روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان وفي رواية لم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا وهذا من نستفيد منه يا عباد الله أننا ينبغي علينا أن نكثر من الصيام في شهر شعبان، فبإمكاننا أن نصوم يوما وأن نفطر اليوم الآخر، وبإمكاننا أن نصوم أياما مجموعة مع بعضها وأن نفطر الأيام الأخر، وبإمكاننا أن نصوم السنة كصيام يومي الاثنين والخميس. وكذلك بإمكاننا أن نصوم ثلاثة أيام من كل شهر بإمكاننا أن نصوم هذه الأيام الثلاثة مجموعة مع بعضها كصيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أو صيام أيام أخر مجموعة أو مفرضة في شهر شعبه حتى إن العلماء تكلموا في مسألة قضاء الصيام التطوعي فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم تعرض له السفريات، وتعرض له الاعذار، وتعرض له الامراض، فكان صلى الله عليه وسلم يقضي السنن التطبعية من الصيام في شهر شعبان، فكان صلى الله عليه وسلم يكون عليه صيام الثلاثة ايام مثلا من شهر رجب، او مثلا من شهر جمادة الأولى، فكان يقضيها صلوات الله وسلامه عليه في شهر شعبان، ليعلم العباد أن هذا الزمان زمان فاضل مبارك، ينبغي أن تكثر فيه النوايا الصالحة. من أراد أن يصوم يوما من شهر شعبان فبإمكانه أن يصوم مجمعا للنوايا الطيبة، من ذلك الاقتداء بالنبي محمد، صلى الله عليه وسلم من ذلك العمل بإخلاص في هذا الصيام من ذلك الإكثار من طاعة الله تبارك وتعالى بالليل والنهار ومن ذلك كذلك تحري صيام يومي الاثنين والخميس فيكون ذلك سنة إلى جانب السنن الأخرى وذلك يكون عند الله تبارك وتعالى عظيما من الأجور والمثوبة وكذلك بإمكانه أن يصوم يوما من شعبان بنية قضاء يوم من الأيام التي قد كان قد تركها من سائر أيام حياته من الصيام التطوعي النافل والله تبارك وتعالى يحب من عباده إخفاء الأعمال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الكثير منا يعرض إعراضا كبيرا عن الإقبال على فضائل الأعمال، وبالجانب الآخر نرى الكثير من الناس يقبلون على سيئات الأعمال والمعاصي والموبقات، وشأن المسلم أنه يتقي الله تبارك وتعالى، اتق الله حيث, ماشي حيث ما شئت، حيث كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فهذا هو العلاج النبوي النافع لمن كان مفرطا في طاعه الله تبارك وتعالى لمن كان مضيعا لوقته فهذا هو زمان الاغتنام فاغتنم يا عبد الله صحتك قبل سقمك واغتنم فراغك قبل شغلك واغتنم هذه الايام الفاضلات في صيام شهر شعبان فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يصوم من شهر شعبان ويكثر من الصيام في شهر شعبان وفضل الصيام عند رب العالمين كبير إذ كما قال النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه فيما يرويه عن ربه أن الصيام له تبارك وتعالى وهو يجزي تبارك وتعالى عليه الثواب الكبير ومن شأن الحسنة أنها تضاعف إلى عشرة أمثال ثم يضاعفها الله تبارك وتعالى إلى ما يشاء والله رب العالمين يقول إنما يوفى الصابرون اجرهم بغير وفي الحديث الصحيح من صام يوما في سبيل الله تبارك وتعالى باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان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 وعندما ننظر إلى فوائد الصيام من الناحية الطبية نجد أنه مفيد جدا لمن يعانون من أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم. وكذلك نجد أن الصيام مفيدا جدا مفيد جدا لمن يعانون من مشاكل في الكلى أو في الكبد أو في القلب أو غير ذلك من الأمراض التي تصيب الأبدان. وكذلك عندما ننظر إلى فوائد الصيام من ناحية ترك الذنوب نجد أن الصيام يطرد عن العبد اشتهاء المعاصي والتشهي للإقبال للتفريط في طاعة الله تبارك وتعالى فنجد أن الصيام يطرد عن العبد الغفلة ويطرد عن العبد الكسل ويجري ونجد أن الصيام ينشط العبد في الإقبال على طاعة الله تبارك وتعالى ونجد أن الصيام يضعف إرادة العبد تجاه السيئات وتجاه المنكر فهذه وسيلة طيبة من الوسائل الحميدة التي ينبغي على شباب المسلمين وينبغي على بنات المسلمين أن يأخذوا بها غاية الأخذ. والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإن لم يكن له مقدرة على الزواج من تكاليف وغير ذلك ولم يتيسر له الزواج بعد فعليكم بالصيام فإنه وجاء يعني يضعف رغبة العبد في الشهوة ويجعله حريصا كل الحرص على أن تكون أوقاته مبذولة في طاعة رب العالمين وعندما ننظر إلى الحكمة وإلى السبب وإلى العلة من إكثار رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم من صيامه لشهر شعبان على وجه الخصوص نجد أنه صلى الله عليه وسلم يقول وأنا أحب أن يرفع عملي إلى الله تبارك وتعالى وأنا صائم. إذا هذا الشهر له مزية خاصة وهي أن أعمال العباد بحسناتهم وسيئاتهم ترفع إلى رب العالمين في شهر شعبان وهذا يسميه العلماء العرض العام أو العرض السنوي بأن أعمال العباد ترفع سنوياً بكل ما حصدوه من سيئات أعمالهم وأقوالهم واعتقاداتهم ومن حسنات أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم ترفع إلى رب العالمين يرفعها الملائكة الذين يعقبون المسلمين في ليلهم ونهارهم يُرفعونها إلى رب العالمين والله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون والله رب العالمين يجازي على الذرة من مثقال ذرة من خير أو من شر ليعلم العباد أن ما كانوا يقدمونه في حياتهم الدنيا من كلمة طيب من ابتسامة حسنة من معاملة طيبة من معروف من صدقة من حسن في التهيئة وفي الاستعداد أو في المعاملة أو المخاطبة أو في طاعة أو غير ذلك كل ذلك يجنيه العباد حسنات ويجنيه العباد مسرات ونعم عند رب العالمين لا تحصى وكذلك ما يجنونه من سيئات أعمالهم يرونه رأي العين ولا يظلم ربك أحدا من عباده وكذلك هناك عرض أسبوعي ترفع أعمال العباد كل يومي اثنين وخميس ترفع أعمال العباد بكل ما فيه وكذلك هناك العرض اليومي الذي تعرض فيه أعمال العباد يوميا تأتي ملائكة الرحمن تبارك وتعالى بعد صلاة الصبح يتعاقبون فيكم بالليل وبالنهار بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر يأخذون ما عند العباد من أعماله فإن الملائكة تكتب كل شيء عن اليمين وعن الشمال يكتبون أعمال العباد من مقالاتهم من تصرفاتهم وأعماله من اعتقادات قلوبهم كل ذلك تحصيه الملائكة ويرفع إلى رب العالمين والمسلم الحصيف الحريص على أن يقابل ربه تبارك وتعالى بحسناته وبصحيفة عمله التي قد أكثر فيها من طاعته من خشيته من الاخلاص له تبارك وتعالى من الاتباع لنبيه يكون حريصا كل الحرص في كل يوم من ايام حياته وفي كل اسبوع وفي كل شهر وفي كل عام ان ترفع اليه الاعمال الطيبه الفاضله ولذلك كان سلفنا الصالح يبكون الليل والنهار ويبكون في يومي الاثنين والخميس يقولون اليوم ترفع اعمالنا الى رب العالمين ولا ندري أن نحن من الأشقياء أم نحن من الأتقياء كانوا يخافون على أعمالهم ألا تقبل وكثيرة هي الأعمال التي نقوم بها ولا يدري الواحد منا هل هذا العمل بعينه عملا متقبلا عند رب العالمين أم أن هذا العمل قد وقع فيه الضعف في الإخلاص وقد وقع فيه الضعف في الاتباع ولذلك الله تبارك وتعالى لما أخبرنا أنه يتقبل من عباده المتقين فصر الصحابة الكرام ومن بعدهم من التابعين بأن العمل المتقبل هو العمل الذي يحرص فيه صاحبه غاية الحرص أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وبين رب العالمين كذلك الاتباع في آية أخرى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فالاتباع للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يكون في سائر أقواله ويكون في سائر أفعاله ويكون في سائر ما تكلم به وفي سائر ما بينه صلى الله عليه وسلم في أحاديثه وهذا هو الميزان الحقيقي الذي ينبغي علينا أن نزن به أعمالا هل أعمالنا فيها من الإخلاص لله أم فيها من الرياء أم فيها من العجب كثير من الناس يعجبون غاية الإعجاب من كثرة أعماله من كثرة صدقاته من كثرة تنفلهم في الصلاة من كثرة صيامه ويحدثون بذلك ولا حرج ولا يدري الواحد منهم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم والشيطان الرجيم حريص كل الحرص أن يكون الناس إما في وادي التقصير وفي وادي الإضاعة وإما في وادي المجاوزة والإسراء فنسأل الله رب العالمين أن يعيذنا من وساوس الشياطين وأن يصلح فساد أعمالنا وقلوبنا أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فمن فضائل الصيام في شهر شعبان أن الله تبارك وتعالى قد جعل الصيام يوم منه بأجر يومين وذلك يكون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه أنه قد سئل عن صيام السرر من شعبان ويقول العلماء أن سرر شعبان هو أوله ويقولون هو آخره ومهما يكن فتفسير كلمة السرر تكون من آخر شعبه فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من أول شعبه ويصوم في وسط شعبه ويصوم في آخر شعبه يكثر من الصيام في سائر أيام شهر شعبه ليعرف العباد فضل هذا الشهر وليعرف العباد قيمة هذا الشهر ولذلك يقول العلماء ينبغي على العباد الا يتركوا صيام الصيام في شهر شعبان ولو بصيامهم ليوم او يومين او ثلاثه، حتى يحوزوا الفضل والثواب في صيامهم لذلك الشهر. اصمت من صغر شعبان؟ فقال لا. فقال فإذا افترت يعني من رمضان فصم يومين من شوال. يعني من كان قد ضيع الصيام في شهر شعبان ولم يتبقى من شهر شعبان سوى ايام قليله ودعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقدموا شهر شعبان بصيام يوم او يومين لاحتماليه ان يكون اليوم الاخير اليوم الاخير من شهر شعبان وهو يوم الشك قد يكون هذا اليوم يوم تكون فيه تبييت النية لصيام رمضان فنهى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن صيام آخر يوم من شهر شعبان فيقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل قضاء من فاته الصيام في شهر شعبان جعل القضاء بيومين فمن ترك صيام يوم من شعبان فانه يقضيه بعد رمضان بصيامه ليومين من شهر شوال. كل ذلك ليعرف العباد ان الله تبارك وتعالى يعطي العباد من الحسنات والمضاعفات ما الله تبارك وتعالى به عليه فنسأل الله رب العالمين أن يعيننا على الصيام في شهر شعبان وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لله تبارك وتعالى ثم إن من المسائل المهمة التي ينبغي أن نذكر بها أهالينا وجميع المسلمين هو مسألة قضاء الأيام التي أفطرت في شهر رمضان فتعلمون أن هذا الشهر بمثابة الاستعداد والتأهيل والتمرين على صيام شهر رمضان وبعض الناس قد تكون عنده الأعذار فيفطر من شهر رمضان اليوم واليومين والثلاثة فهذا هو وقت قضاء ما أفطر من شهر رمضان بعذر من مرض أو غير ذلك فيقول العلماء إن هذا الوقت هو وقت القضاء، وبعض الناس للأسف الشديد يدخل عليهم شهر رمضان، وتكون عندهم الأيام التي قد أفطروا فيها في رمضان الفائت، فيصومون بغير ما فقه، وبغير ما علم، وبغير ما توعية، فلهؤلاء نقول لهم: إنه ينبغي على من أفطر من رمضان الفائت أن يقضي ما أفطره في هذه الأيام من شهر رمضان، وعندكم القدوة الحسنة والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كما كانت تقول عائشة رضي الله عنه إن كانت إحدانا لتضطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تقدر على أن تقضيه مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبه يعني كما النبي صلى الله عليه وسلم ينشغل بالصيام وكانت أمهات المؤمنين تنشغل بقضاء ما فاتها من أيام شهر رمضان ولذلك ينبغي علينا يا عباد الله أن نوعي أهالينا وأن نأخذ بأيدي أبنائنا وأن نوعيهم في صيام شهر شعبه فمن أراد الصوم فينبغي عليه أن ينشر هذه السنة الطيبة في أهله بأن تصوم زوجته بأن يصوم أولاده بأن تصوم بناته فعلموا أبناءكم وبناتكم سنة صيام شهر شعبان وخذوا بأيديهم نحو الصيام وربوهم على احترام فضيلة هذا الشهر حتى يدخل شهر رمضان بكامل الاهليه وبالاستعداد وبالاراده وبالعزيمه وبترك الغفله وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه مستعيذا اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل وكان يدعو ربه تبارك وتعالى اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا اغفر لنا ذنوبا واسرافنا في امر وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولا اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أحسن ختامنا أجمعين أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا تقبل منا صيامنا وسائر طاعاتك اللهم أعنا على الصيام في شعبنا أعنا على التلاوة في شعبان أعنا على الذكر في شعبان أعنا على الطاعة في شعبان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا اللهم اجعل الحياة زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتد اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتد احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين